من اصرار دارم بگویم که همه پادشاهان اصولاً و ذاتاً معمولی هند. ولی برخورد غیر معمولی مردم با آنها سبب می شود که به تدریج احساس غیر معمولی بودن بکنند و بلاهای معمول را بر سر مردم مظلوم بیاورند پس این روز هرچی که از دست خود ماست وطنزار